Prima declaraie a lui Tericianu, după contesta a depus la ș în scandalul interceptrilor, mintea bolnava unora. Presubliniere din telesenatului, Celim Popescu Tericianu, a anunțat, marci, ce-a depus o contestație cu privire la ilegalitatea ascultrilor telefonice în ceea ce-l prive subliniere T, în dosarul Microsoft. El afirmă ce această practică ascultrii telefonelor a devenit endemic în România, având o amploare mai mare decât s-a întâmplat în anii negri ai comunismului. Astăzi, marcine.tre, am făcut o contestație cu privire la ilegalitatea ascultrilor telefonice sublinierei nu numai a de supraveghere, luate în baza unui ascult. Ieri a zis mandat de sigurant național, în ceea ce mă privește, subliniere T, în dosarul Microsoft. Eu consider ce respectul pentru drepturile sublinierei libercile cecenilor este elementul principal, cheia de bolt în jurul ceria se construiește subliniere pe o arhitectură instituțională caracteristic unei ceri libere sublinierei democratice. Sunt foarte mulți politicieni care pun instituțiile înaintea ce ceanului subliniere este o gre subliniere al fundamental pe care nimeni în lumea liber sublinierei democratic nu accept. a declarat Celin Popescu Tericeanu, într-o conferință de preslabra subliniere OVU. Potrivit acestuia, în România, din păcate, această practică ascultrii telefonelor a devenit endemic. Este grav ce s-a întâmplat în ultimii ani, o practică de o amploare nemai văzut de ascultare pe mandate de asublimiere a zis siguranța național. Nu aveau nimic cu siguranca națională. Și doar mintea volnava unora care subliniere imaginează ce România este, o car în care toți cecenii ar trebui să fie cu subliniere i sub observație, sub urmărire, mai reu decât s-a întâmplat în anii negri ai comunismului, a mai spus Tericianu, potrivit News.ro. Celim Popescu, Tericianu a afirmat. În repetate rânduri, ce a fost interceptat în baza unui mandat de sigurant național în 2015? <fie> în 20 februarie, presubliniere din Telecomisiei de Control al SRI, Claudiu Manda, a afirmat ce presubliniere din Senatului. Celin Popescu-Tericianu, în cadrul audierii sale, a pus întrebări cu privire la activitatea SRI în cadrul dosarului privind merturia mincinoasă, dar sub în cazul dosarului Microsoft. Manda a spus ce subliniere F-ul Senatului vrea să subliniere tie ce s-a întâmplat cu rezultatele obținute, dacă datele au fost valorificate, câci oficerii sublinierei câci bani au fost consumați. El susține că liderul al de nu are convingerea că telefonul său nu este ascultat, sublinierei în prezent.